У десятих громадах Хмельниччини планують створити ради з питань внутрішньопереміщених осіб, для чого і де функціонуватимуть. Три творчі покоління проти одного ворога. Хмельницький митець розповів про онука, котрий загинув, захищаючи Україну, та дітей, які нині на фронті. Усе було захаращено та засипано сміття. Аби повністю розкупати підвали старовинного палацу на Хмельниччині, знадобилося 5 років. Анастасія Григоренко розповідає, переїхала з Луганської області через повномасштабне вторгнення Росії. Зараз жінка із сім'єю проживає на Хмельниччині у місті Городок. Анастасія каже, з якими проблемами зіткнулася після переїзду. Коли ми переїхали сюди, я була на шостому місяці вагітності, і ми проживали в школі. Ми дуже довго не могли знайти квартиру. І коли вже народила, я, ну, так вийшло, що вже знайшли квартиру і переїхали. Чоловік, звісно, працює, але дуже дорого стоїть квартира. Три тисячі людей, які вимушено переїхали через війну, знайшли прихисток у Городоцькій громаді, розповідає секретар Городоцької міської ради Олена Гріх. За її словами, аби вирішувати їхні проблеми та краще комунікувати, у місті створюють раду внутрішньопереміщених осіб. Проблеми, насправді, досить різні. Це від отримання гуманітарної допомоги, продуктових наборів засобів гігієни, до працевлаштування, до релокації бізнесу, до придбання житла, до отримання житла. Олена Гріх каже, залучатимуть благодійні фонди та частково місцевий бюджет, аби, зокрема, забезпечити житлом вимушених переселенців. Якщо буде потреба у здійсненні ремонтних робіт місць компактного поселення, тому ми будемо долучати наш місцевий бюджет. Сподіваємося на отримання грантів, ми сподіваємося на отримання коштів на потреби внутрішньопереміщених осіб, але ми хочемо, щоб люди самі власне, працювали над тим. У десяти громадах Хмельниччини планують створити ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Про це розповів менеджер з питань регіонального розвитку благодійної організації Благодійний фонд «Рокада» Андрій Цариценко. Такі ради найближчим часом планують створити, зокрема, у Городоцькій та Красилівській громадах. Це Шепетівська, Понінківська громада, Летичівська, Теофіпольська, Ярмолинецька, Грицівська, Віньковецька, Летичів, Городок, Волочиська. Ось ми в цих громадах створюємо ради з питань ПО найголовним метою створення ради з питань внутрішньоприміщених осіб це є захист їх прав. Віра Лапа рік тому переїхала через війну із Запоріжжя. Зараз жінка проживає у місті Городок. Розповідає, тут вдалося знайти роботу. За її словами, працевлаштування вимушених переселенців також є одним із питань, яке потребує вирішення. У центрі зайнятості є вакансії, але не завжди вони відповідають потребі тих людей і кваліфікації, які приходять. І інколи, можливо, здається зі сторони, що якщо людина в скрутній ситуації, вона має погодитися на будь-яку роботу. Це не так. Андрій Цариценко каже, вимушені переселенці надаватимуть свої ініціативи та пропозиції, діятимуть ради внутрішньопереміщених осіб при виконавчих комітетах місцевих рад. Входять представники органів місцевого самоврядування, а також внутрішньопереміщені особи, і також керівники комунальних підприємств, керівники департаментів, керівники управлінь, в тому числі соцзахисту, освіти медицини. За словами Андрія Цереценка, ради з питань внутрішньопереміщених осіб вже створили у Ярмоленицькій, Грицівській та Теофіпельських громадах. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельницький четвертим в Україні взяв участь у програмі «Зелені міста». Її започатковує і фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку, розповів Суспільному Хмельницький заступник міського голови Микола Ваврищук. Європейський банк реконструкції та розвитку допоміг фінансуванням, безпосередньо розробки цього плану, також допоміг уряд Швеції, і фактично за грантою фінансування, адже місто не витратило жодної копійки на розробку цього плану, ми отримали чіткий, якісний проект «Зелене місто», який передбачає дії, що потрібно зробити для Хмельницького, аби наше місто ставало зеленим. За словами чиновника, визначено ключові проблеми Хмельницького, які будуть вирішені протягом 10 років в межах проєкту «Зелене місто». Експерти, як зовнішня сторона, як експерти, які мають величезний досвід роботи саме безпосередньо в екологічних питаннях, могли проаналізувати дані, могли проаналізувати ті проблеми, які дали люди і влада, і створити такий комплексний план з тими проблемами є і тими безпосередньо шляхами, як можна їх вирішити. Серед них вибрано шість основних: це вода і доступність до води, це врядування, місцеве урядування саме безпосередньо по екологічних питаннях. Це тверді побутові відходи, це зелені зони, це енергетика. У ці саме питання визначені для хмельницького як пріоритет. На поточний рік каже Микола Ваврищук: уже включили низку заходів із плану дій зелене місто. Щоб взяти. Громадський транспорт на вже сьогодні закладено 33 мільйони гривень на купівлю великогабаритного транспорту. Ми сьогодні працюємо над закупівлею тролейбусів. Це від 40 до 46 орієнтовно тролейбусів. Тобто по кожній сфері, в принципі, навіть в цей бюджетний рік, 2023, закладено якесь фінансування. Це малюнки місі. Йому було десь 6 років. Ну, це його фантазія. Заслужений художник України, хмельничанин Іван Юрков розповідає про роботи онука, героя російсько-української війни, який 20-річним загинув 6 березня цього року, Михайла Юркова. Дідусь воїна каже, онук з дитинства мав хист до малювання. До сіми років він у селі жив, то він там надивився на, на звірів всякі. Як Він казав, приїжджав до нас додому, каже, бабуся, а як у нас скільки звірів вдома. Дитячі малюнки Михайла, каже Іван Юрков, вразили його як художника. 18 робіт онука, його дідусь розповів до деталей, передав емаллю і хлопчик схвалив їх. Іван Юрков каже, в майбутньому бачив Михайла художником та той обрав професію айтівця. Провчившись рік у столичному виші, він вирішив боронити країну від ворога, пішов до війська. І він займався цими дронами, запускав, казав, бо коли цей командир приїжджав на похорони то він казав, що Міша – це наш, наші очі були. Так сталося, що Міша не стало. Малюнки онука і їх копії емаллю, розповів Іван Юрков, зберігав у творчій майстерні понад 10 років. Нині, каже, представив їх у Дережнянському історичному музеї. Но роботи настільки теплі, настільки яскраві, настільки добрі, що я впевнена, що вони не оминуть ні одної людини. Вони кожну людину зачеплюють своїм спокоєм, своїми мріями, які тут закладені. У 2014 році Іван Юрков розповів, почав малювати на воєнну тематику. Картину на схід він присвятив сину художнику Сергію, батькові Михайла, який, як і онук, пішов захищати Україну. Я його намалював, воїн йде з автоматом, там ті рікони, зразу видно, що це не Буковина і не Поділля, а це Донбас. А це Іван Юрков у своїй творчій майстерні знімає зі стіни, розповів одну з робіт сина Сергія, написану аквареллю. Це вид камінь Подільського, там десь якийсь уголок є, десь він там був, бачив. Бо я теж займався акварелями, коли куди їздимо, то я з собою беру акварелі і малював. Дуже любив акварелю. На фронт, за словами Івана Юркова, Сергій повернувся, аби бути ближче до сина. Щось йому тяжко, син там на, на війні. І каже, я переживаю, то краще я теж піду і буду воювати, то буде мені легше. Ти пішов добровольцем. Нині батько та мати Михайла боронять Україну на різних напрямках. А Іван Юрков говорить, живе постійними переживаннями за рідних і наближає перемогу на мистецькому фронті. Це дуже важко. І молим, коли б це вже війна скінчилася. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне Новини Хмельниччина. Регулярно користується послугами грумінгу чотирилапий улюбленець хмельничанки Яни Тайсон. Йому чотири роки, він породи бішон фрізе. У нас графік наш прописаний на рік вперед. Тобто, кожного три кожних три тижні завжди Тайсон відвідує цей заклад: стрижка, гігієна, сушка, там вичіска, не знаю, як це правильно називається, але тобто повний комплект обов'язково. Даний зоосалон розповідає жінка. Відвідують три роки. По перше, це стрижка вони вимагають да, такого е, частого, частої стрижки, частого, частої гігієни, тому що, сказати, е, да, е, тому що шерсть збивається, да, і ці колтуни йому на, е, після, набагато краще, набагато комфортніше, і, і нам легше. Тобто, коли шерсть вичасана да, ідеально, е, тому в гігієні домашній, звісно, це, це зручніше. Грумеркою, тобто перукаркою для тварин, Катерина працює з 2007 року. Каже, її хобі – переросло в улюблену роботу. Для кожної породи тварин передбачені свої послуги, говорить жінка. Найчастіше це гігієнічний догляд, стрижка, купання, обрізання кіхті, чистка вушок. Також користується попитом і тримінг – це вищіпування відмерлої шерсті тварин, ну, собак, які підлягають тримінгу. Найчастіше до Катерини звертається із собаками, проте обслуговує їх інших тварин. Тварини є різні, від маленьких, відмінні до максимальних розмірів – йорки, булунки, шнауцери і так далі кішки, кролики, потім морські свинки на обрізання кіхтів. Жінка розповідає про користь професійного гігієнічного догляду за тваринами. Буде здоровий вигляд, здорова шерсть, здорова шкіра, тварина буде здоровою. В іншому випадку, коли збиваються сильно глибокі куфтуни, як в кішок, так і в собак, в них починаються різні дерматити, подразнення, тому це просто необхідність. У більшості випадків грумерка працює, коли власника тварини немає поруч. Пояснює, чому. У більшості випадків тваринки поводять в себе краще без власників, тому що власник більше виступає в даному моменті як подразник. Тварина відволікається, починає крутитися, вертітися, а це робота з гострими інструментами, з ножицями, машинками, щоб не поранити, вона має бути максимально спокійною. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне Новини, Хмельницький. Екскурсію найдавнішою частиною підземелля палацу Синявських Чорторийських Суспільному провів завідувач сектором державного історико-культурного заповідника Межебіж Віктор Вєтров. На цій ділянці саме стара доведена частина підземель, що знаходиться під палацем Синявських Чорториських. Чому? Тому що отут за цією стіною напівкругла башта. 14 століття. Ось ця арка, вона виходила на захід до Литовського муру, який був, захищав Литовський замок з західної сторони сучасного Міджибаря. У 15 столітті бійницю замурували, розповідає Віктор Вєтров, а згодом у 16 столітті будують палац. Ми зараз перебуваємо в середній частині підземель під, під палацом Сінявських-Чарторийських, і ось ця бійниця, яка зроблена в Південному морі, вона ілюструє вже наступний етап розвитку і фортеці, і самих підземель. За словами Віктора Вєтрова, брили льоду у підвалі використовували для зберігання продуктів. Більша частина підвальних приміщень вже в 16-му сторіччі використовувалась. За своїм основним призначенням, перш за все, це було зберігання харчів для мешканців палацу і гарнізону фортеці. Археологи відкопали, каже Віктор Вєтров, закорковану пляшку вина. Вже в 18-19 сторіччі підвали використовувалися, в тому числі, як арендні площі для зберігання алкогольних напоїв. Саме в цих приміщеннях нами була знайдена величезна кількість битих пляшок 18-19 століття і одна повна закуркована пляшка віна. Аби повністю розкупати підвали палацу, знадобилося п'ять років, розповідає Віктор Вєтров. Каже, все через російські царські війська після 18-19 століття, за часів перебування тут російських військ, підземелля захаращуються, засипаються сміттям, битим камінням і далі вже під час радянської влади вони були частково і зруйновані, а частково повністю засипані. Таким чином, останні 5 років ми, за останні п'ять років ми розкопали повністю цей об'єм. Він був засипаний сміттям фактично до самого верху. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.